Negocier pentru o megatransaccie pe piaca media, familia Voiculescu vrea să vând singurul ziar de sport care mai apare în prim. Grupul intact discută cu ringier posibilitatea vânzării ziarului Gazeta Sporturilor. Potrivit pagina de Mediaro.com Zilele trecute, Camelia Voiculescu, ca reprezentant al patronatului GSP, s-a întâlnit la București cu un oficial al ringier. Ringier a fost reprezentat la întâlnirea cu Camelia Voiculescu de Robinu, 38 de ani, nepotul lui Michael Ringier, membru în boardul ringier din Elveia. Totodată, potrivit informațiilor pagina de media Ro a început un audit al companiei Convergent Media, care editează gazeta sporturilor. Ringierii intact au mai avut discuții legate de preluarea GSPI în 2013, dar fără rezultate. De altfel, Gazeta Sporturilor a mai fost în portofoliul companiei ringier pentru o scurt perioad, 1999 la 2000, fiind cumprat de Dan Voiculescu.